Mm-hmm. يا إيه بغيتيني نبغيك صرحيني نيشان نبغي كون متعليك وما تديريش على الكلام يا إيه بغيتيني نبغيك صرحيني نيشان وصدقيني وما تديريش على الكلام حال الدراري تمتوهم بلساناتكم غيبسناتكم ها حال الدراري تمتوهم فلسناتكم ويا وين بغيتيني نبغيك صرحيني نيشان وصدقيني يا اختي وما ديريش على الكلام الا بغيتيني نبغيك صارحيني نيشان نبغي يكون المتعليك وما تديريش على الكلام. بالتليفون ليفن وذي خليتونا الخيام ها إلي فنو الدعايات خليتونا نخياموها إلا إيه بغيتي نبغي صار حيني الشام نبغي كون متعليق وما تديريش على الكلام إلا إيه بغيتي نبغي صار حيني الشام وصدقيني العمر وما تديريش على الكلام تلمو الحضره بزاف وركبها سعفوهاي تلمو الحضره بزاف عشنا ولا تغيز عفاي هيلا بغيتي نبغيك صار فيني نيشلان وصدقيني يا اختي وما ومدينيش على الحلااام هيلا بغيتي نبغيك صار فيني نيشلان نخدم فيك <تصفيق> و نموت عليك و عليك بنه بالهضره حتى سينا وها تلچونا بالهضره حتى سينا وها الى بغيتي نبغيك صار نشام نيشان نبغي يكون متعاليف وما ديرش على الخلام الى بغيتي نبغيك صار نشام صدقيني العمر وما دينيش على الجلال يا مان اللي زعلها مسود وكي الراجل، كي المرا وهاي اللي زعلها مسود وكي الراجل، كي المرا وهاي إلا بغيتي نبغيك صدقيني نيشان نبغيك ونموت وما تديريش على الكلام إلا بغيتي نبغيك صدقيني نيشان وساد يا العمر وما ديليش على الكلام شحال وفوي هدمتوه بدي آيات بتاعكم ها